ولا هو هيحلق لنا لا يعني لو حلق خلاص انت حلق انت كمان وما تزعلش نفسك لانه هو مكان ما يستاهلش ايا كان بص انا مش عايز اقول لك يعني ايا كان ده يبقى لك ايه فعشان كده انت حطيته في موقف فهو ما خلع فانت كمان دوسه رج الج... كده بالجزمه من الاخر يعني بالجزمه فجزمه هي مش عارف الجزمه دي هتبقى انضف منه ولا ايه بس عموما بالجزمه دوسه لإن هو ما يستاهلش. حطيته في موقف وما ما يستاهلش. عشت مع بعض سنة واتنين وعشرة وفي كل الحب وفي كل كل كل كلام جميل وكل الحب زي الأستاذة ما منير كده بكل الحب فأنا كمان بتكلم بجد وبجدية جدا كل شخص أنت ماشي معاه تعرفه تعرفيه قريبك صديق صديقة لو سمحت نصيحة لإخواتي الشباب الصغيرين والكمان إخواتي اللي من سني، وما يا عم أنا فاضي عشان أسمع الكلام ده وأحط فلان في الإختبار، لا يا حبيبي أنا بستأذنك إنك تحط فلان ده في الإختبار أو بستأذن عليكي إنك تحطيه في الإختبار، ويا رب يطلع قد المسؤولية، أنا بشكر الناس كلها، وعندي مواضيع مهمة كتير جدا في الأيام اللي جاية. ان انا لسه جديد في مرحله اليوتيوب بس انا بحاول اقدم من الامور البسيطه ومن الامور المضحكه ومن الامور الجديه ومن الامور اللي انت تمشي مع الاسره او يوميات يعني محتوى متنوع من كله يعني عايشين تقريبا او هنعيش مع بعض اليوم كله بكل مواقفه بكل حاجه فيه وبجد في اختبارات كتيره قوي لو حابين بقى نكمل مع بعض في الايام اللي جايه هنستمر وهيبقى في اسئله واجوبه ويبقى في حاجات ممتازه جدا والشركة اللي احنا بنسمعها. بس ما تنسوش حط بعض في الاختبار عشان ما ترجعوش تندموا بعد سنين طويله. انا بشكركم صدعتكم وعملت لكم قلق بس المهم ايه تستفادوا باذن الله. باي باي.